Salam, hər vaxtınız xeyrəzis tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimcadə. Sabiq deputat Quşqal Əqəbli Hüseyin Abdullayevdən ilk açıqlama. İttihamları qəbul etmirəm. Ötən ay Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq deputat biznesmen Hüseyin Abdullayev vəkilləri vasitəsilə ilk müraciətini yayıb. Vəkillər Ruhid Əkbərovla Fərid Həsanov, müraciətinin mətnini göndəriblər. Həmin açıqlamada Quska ləqəbli iş adamı hər şeydən əvvəl ağır günlərində ona dəstək olanlara təşəkkür bildirib. Bu günlərdə vəkillərimə verilən məlumata görə bəzi saytlarda mənimlə bağlı absurd, həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər dərc edilib. Qısaca onu qeyd edirəm ki, məni tanıyan və xasiyyətimə bələd olan insanlar görə bilirlər ki, Hüseyn Abdullayev ömür boyu mərd, nərdanə yaşayıb. Öz xalqına, millətinə xidmət göstərmiş və heç kimin qarşısında əyilməyib, sımmayıb. Mənə qarşı irəli Bu iddiamları uydurma və əsasız olduğundan rədd edirəm, qəbul etmirəm. Bununla bağlı bir həfə acıq aksiyası keçirmişəm. Hazırda səhətim və sağlamlığım normalda, normal qidalanıram. Mənə qarşı irəli sürülən iddiamlarla bağlı özümü müdafiə etmək üçün bütün qanunu vasitələrdən də istifadə edəcəm, deyə Hüseyin Abdullahiv çıxışı zamanı bildirib. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimlidən maraqlı açıqlama. Məmur yalnız işdən çıxandan sonra məlum olur ki, da yeyinti var. Milli vəkili Əli Məsimli Milli Məclisə çıxışı zamanı Hesablama Palatasının hüquq mühafizə orqanları ilə birgə işlərinin aparılması və dövlət büdcəsindən vəsaitin qəbul olunmasına diqqət etməlidir deyib. Bu qurum elə ciddi işləməlidir ki, dövlət büdcəsindən daxil olan vəsaitlərdə yayınma olmasın. Hesabatda məlum olur ki, Palata vəzifəli şəxslərə qarşı intizam tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycanda nəzəriət vətəndaşa tətbiq olunduğunda çox sərt olur, amma dövlət orqanlarında vəzifəli şəxslərə tətbiq olunduğunda yola vermə mexanizmi kimi yanaşılır. Yalnız məmur işdən çıxarıldıqdan sonra məlum olur ki, milyonlarla yeyinti olub. Bu yanaşma kökündən səhvdir. Hesab edirəm ki, palata vəzifəli şəxslərlə bağlı korrupsiyaya qurşalandıqdan sonra tədbir görməli deyil, korrupsiyanın baş verməsinə imkan verməməlidir. Hesablama palatası bu işlərə xüsusi diqqət yetirməlidir. Düşünürəm ki, palatanın səlahiyyətləri artırılmalıdır ki, nəzarətli həyata keçirə bilsin. Yusif Məmmədəliyevin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin rəhbər postuna gətiriləcəyi gözlənilir. Prezident Administrasiyası Gənclər Siyasiyyəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Birinci ci prezidentin köməkçisi Yusuf Məmmədəliyev yaxın günlərdə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunacaq. Bu barədə demokrata azan möhtəbər mənbədən məlumat daxılı olub. Səmət Seyidov deyib ki, sanksiyalara məruz qaldığıma görə şərəf duyuram. Azərbaycanın Aşbabadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov ona qarşı tətbiq edilən sanksiya bağlı Milli Məclisdə çıxış edib. O çıxışında qeyd edib ki, bir insan kimi onun üçün bu asan deyil, çünki ədalətsizliklə qarşılaşıb. Uzun illərdir mən Avropada fəaliyyət göstərmişəm. İndi birlikdə işlədiyim yerdən sanksiya ilə üzləşmək mənim üçün asan deyil, lakin bununla şərəf duyuram, çünki mən dövlətimin milli maraqları uğrundakı fəaliyyətimdə bu durumlarla rastlaşmışam. Tətbiq edilən sanksiya Azərbaycana qarşı ikili standartların nəticəsidir. Necə olur ki, etnik təmizləmə siyasəti aparan İrmənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq olunmur, amma Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Azərbaycan prezidentinin fəaliyyəti iri layihələrdə Azərbaycanın rol alması, tanab layihəsinin bir aydan sonra işə düşməsi, Böyük Britaniyə ilə müqavilənin uzadılması dövlətimizin qüdrətidir və heç kim bunu sarsıda bilməz. Səməd Seydib bugün nümayəndə Bu sirab bir insanda. Balalarımız cəfədə canlarını qoyurlar. Bizim siyasi cəfədə fəaliyyətimiz bundan üstün deyil. Deputat jurnalisti və ordumuzu təhqir etdi. Hansı ordudan danışırsınız deyə sər çıxış etdi. Milli Məclisin deputata ehtiyatda olan General Lieutenant Əlağı Hüseyna və Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı suallara cavab almaq isteyen jurnalisti təhqir edib. Madir Nazın əməkdaşı Azərbaycan ordusunun 100 illi yübleyinin necə keçirilməsini istəyirsə sualı ilə Milli Məclisin hərbçi deputatına müraciət edib. Deputat Əlağa Hüseynov müxbirin zənginə cavab verib, telefonu açıb sualı dinleyib və gözlənilmədən jurnalistin və ordunun ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib. Siz kimsiz? Hansı ordudan danışırsınız? Sizə nə açıqlama verəcəm? Əl çəkin məndən deyərək telefonu bağlayıb Deputatın gözənilməz münasibətindən təəccüblərə məxbər, onun hansı səbəbdən belə cavab verdiyini aydınlaşdırmaq üçün bir qədər sonra yenidən zəng edib, lakin Əlağa Hüseynov telefonu açmayıb. Qeyd edilək ki, Əlağa Hüseynov əvvəllər jurnalistlərə qarşı kobud davranış sərgiləyib. Bu günə bu qədər, sabah yenidən görüşmək ümidiylə, sağ olun, sağlamat qalın.